Ahoj, dneska vyhlašujeme šestou soutěž. Hraje se o ultraplastilínu, která se tříští, trhá, skáče, natahuje se, modeluje se v ní a, a mění i barvy. Stačí jenom vyrobit, vyfotit a zaslat výrobek podle našich videí na soutěž Zavináč Tvořenínás Čím víc výrobků, tím víc lístečků do slosování a tím máte větší šanci na to, aby vás vylosovali. Soutěž končí 1. září. Tak ahoj! Nezapomeňte dát like a odběr. Ahoj!